جيت سعداء بحضورنا في هذه الندوة اللي الموضوع ديالها طبعا كيعمل جانب اللي هو البيئة البحرية. أه تمت مناقشة مجموعة من النقاط بينها النفايات والصيد العربي لما, لما له من نتائج أه على المستوى البعيد. بالنسبة للتدخل ديالنا حنا كجمعية. ولي الاهداف ديالنا الهدف الرئيسي ديالنا هو الهدف التربوي حنا طبعا كجمعيه جمعيه يلا بدات الاول بدينا بالحملات التحسيسيه التربويه في المدارس وخاصة اللي كتواجد في المجال القراوي بدينا بالصحة ودابا غادي ندوزوا للمجال البيئي والمحافظه على البيئه سواء كانت الطبيعه او البحر خدينا فكره على على جنب بحري من خلال هذه الندوه وان شاء الله غادي في هذا المجال البيئه البحريه